Устав вищий, що на Білоцерківщині невдовзі запрацює батальйон патрульної поліції. Як повідомили у пресслужбі, це пов'язано з розширенням меж патрулювання, тож нині триває набір уваги. Стати патрульним можуть українці від 18 років з повною середньою освітою, посвідченням водія категорії Б або з готовністю отримати його протягом підготовки. Аби приєднатися до батальйону, варто заповнити анкету на сайті патрульної поліції. Також уточнити інформацію можна за адресою вулиця Сухоярська, 18а. Як повідомив командир роти Микола Щастливий загалом новий підрозділ налічуватиме майже 250 працівників, які контролюватимуть правопорушення, безпеку дорожнього руху та протидіятимуть злочинності. Натомість копам обіцяють гідну заробітну плату та повний соцпакет. Після заповнення анкети є чотири етапи. Перший етап – це здача тестування, буде два блоки по 60 питань. Перший блок питань – це на логіку, другий етап – на знання законодавства. Наступний етап – це військово-лікарська комісія. Третій етап – здача нормативи по фізичній підготовці. І остаточний етап – це співбесіда. По закінченню всіх цих етапів поліцейського зараховують в Академію патрульної поліції. Навчання буде тривати близько шести місяців.